સાબરકાંઠા જિલ્લાના હિંમતનગરના કાટવાડ ની ઘટનાગર પાલિકાના ફાયર વિભાગને ને જાણ કરાતા ઘટના પહોંચી બંને યુવાનના મુદ્દે બહાર કાઢ્યા બંને યુવાનોના મુદ્દે બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે હિંમતનગર સિવિલ ખસેડાયા હિંમતનગર ગામ્ય પોલીસ ઘટના સ્થળે પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી જિલ્લાના હિંમતનગરના ઘટના હિંમતનગરના કાટવાડના કુંભાડિયા તળાવમાં ડૂબી જતા બે યુવાન મોત ગામના બંને યુવાનો તળાવમાં નાહવા પડ્યા હતા નાહવા પડેલ બંને યુવાનો ડૂબી જતા મોત હિંમતનગર પાલિકાના ફાયર વિભાગને જાણ કરાતા ઘટના સ્થળે પહોંચી બંને યુવાન ના મુદ્દે બહાર કાઢ્યા બંને યુવાનોના મુદ્દે બહાર કાઢી પોસ્ટમોર્ટમ માટે હિંમતનગર સિવિલ ખસેડાયા હિંમતનગર ગામ્ય પોલીસ ઘટના પહોંચી કાર્યવાહી હાથ ધરી